يا ترشيد دبع صدرينا ارجاءت مهوت بغادر يا يا لي يا بايا نور نور يا وعلى مسوان كبير على ماليا <متحدث> يا وطيارها اللي بكات يا فايش حر نهار اللي فات يا سادة الماينا واتكات اجامتها بوالدي إللي مات تبتيشي <تصفيق> يا عيني يا يا من ولا ما يبكي وعدها شهداء أبي خبها حملت وجات يا الغنيه يا بلادي او نغطي تخبز تشرب و من بعد صحيحه هلا هلا يا يا يا واسمحي لي هاي ما يا واسمحي لي في <تصفيق> هذه الدنيا يا اسمي Hey, hey, hey, hey, hey, hey.